ما <تصفيق> <تصفيق> بالصبر والعزم بالميدان كل الصعايب تخطا مجدنا شماها الصبر تدوم يا ربي فرحتها تدوم يا ربي فرحتها شبيهة الغارق الهنانه الثانيه ما احنا عبد العزيز ابو عظيم من شام بالعز والطيب رب الصبر والعزم بالميدان كل الصعايب تخطاتها كل الصعايب تخطاتها أفنان كل لها فرحان الورد باهر مسراتها نهدي لها الورد والريحان أفعال مجد سماتها أفعال مجد سماتها أفعال مجد سماتها